Попросимо вас деталізувати ситуацію, зокрема, на Бахмутському напрямку і наскільки інтенсивними є бої. Ну, дивіться, порівнювати, звісно, нашому батальйону є з чим. Ми пройшли, починаючи з Після, закінчуючи Зайцевому, зараз Бахмут, до цього Сєвєродонецьк, Рубіжне. Можу сказати, що інтенсивність артилерії, перепрошую, яка була на квітні травні місці, вже ми не бачимо, але ж дуже багато мобілізованих, яких просто кидають в атаку, і вони банально грузнуть в українській землі. Бо зараз тут пройшло дуже багато на бакучені, прошло дуже багато дощів, і погода не Як для нас, для контратак, так і для орків, які намагаються сюди посунути нас і взяти у кільце Бахмут. На сьогоднішній момент важкі бої відбуваються саме зі сторони Водяного і зі сторони Бахмутського. Це північ, відповідно, і південь напроти Бахмуту. Зі всіх сил вони намагаються нас витиснути з позицій. Десь це вдається тимчасово на півгодини, чи на годину, чи на півдня. Але наступний день ми забираємо ці позиції. Чому так відбувається? Тому що лінія... Лінія, де стикаються наші бойці з орками, вона не пряма. Зараз дуже рано темніє, коли дощ і туман, тут вони дуже часті, нам дуже важко розгледіти. Відповідно, всі погодні умови також важко працювати нашими очима, тобто дронами. Тому погода ускладнює як їм, життя, так і нам, але не дає їм ніякої переваги в бойових якихось уміннях, яких в них немає, і ми всі знаємо, і зараз у нас з'явився новий клопіт, це як би так відповідно до Женевських конвенцій ворога, щоб він не замерз і не здох сам по собі, тому деякі хлопці тепер займаються ще й полоненими, які, я думаю, через декілька тижнів буде у нас масове явище, це значить полон, тому що холодає вже, вже вночі, Мінусова температура в окопах разом з дощем доволі таки важко, але я думаю, їм важче втричі, тому що вони на чужій землі, вони розуміють, що вони покідьки, десь всередині вони розуміють, що вони загарбники, що вони позорисько, що вони насильники, грабіжники і так далі. Ну, тим паче, що у них побратими, які поруч з так званих... Армії, ну так зване, тому що в армію набирають еліто, а не карних злочинців, головников. От Вагнера стоїть поряд, хлопці якими теж не можна пишатися Тому їхнє діло кепське І справа часу, ми вже відчуваємо десь в воно є вже, смак перемоги Нам Вони ми трішки Ярославе. ще техніки, трішки особливого складу, ми поперемо поперед Пане Ярославе, багато роботи, насправді, в наших сил оборони. Ми це так само усвідомлюємо, робимо все можливе для того, щоб вам якось допомагати тут в тилу. Ви, як людина, яка розуміє ситуацію загалом по лінії фронту в Донецькій області, можливо, можете нас орієнтувати, що відбувається і на Авдіївському напрямку, зокрема, в районі Водяного, Опитного – і так само в Угледарському районі. Що там у ворога? Тому що повідомлення з, скажімо так, від наших офіційних джерел, вони одного характеру. Росіяни нас всіх атакують, цивільне населення і військових атакують своїми інформаційними вкидами. Нічого там страшного не відбувається. Трошки вони посунули умовний кордон до окружної міста Донець глядачам, які важко розібратися в топономіці місцевій, скажу, що за 8 років, якщо ми відійшли, то це, мабуть, на 500-700 метрів від Донецького аеропорту, від злітної смуги Донецького аеропорту і від Пісок до окружної міста Донецьк, вона знаходиться так само близько і так само в межах Міста Донецька, як і Київська окружна дорога. Тому ніяких там втрат немає. Це позор за Лессійської армії. Вона настільки потужна, що змогла за 8 років просунутися на 500 метрів. Там ведуться навколо Авдіївки дуже важкі бої. Не можу сказати, що там зараз легко, тому що там самий напружений, в принципі, учасник нашого фронту Донецького саме в, біля Авдіївки, а це все межує і з Пісками, і з Водяними. Водяним – це одна лінія, яка захищає нас, в принципі, з півдня, щоб вони не зайшли до нас, так би мовити, з південного напрямку. Але, як і вісім років тому, до сих пір ми Мар'їнку, це наступне велике місто, не здали, хоча воно, мені здається, вже там, ну, ну вони наблизились до Маринки. Відповідно, курахова теж наша це все в 15-20 кілометрів від Донецьку. Тобто ми практично нічого не втратили, тримаємося, там великі запеклі бої, але так, як на сьогоднішній момент я це відчув, я це побачив, я це знаю, тому що у мене був досвід боїв у пісках і так далі, і цього разу з квітня місяця. Ми теж воюємо на цьому напрямку, Уже й є навали артилерійської, коли треба ховатися, вночі вирізати ворога, бо вночі вони бояться стріляти, вже немає. Є якісь атаки, вони намагаються зайняти, знаєте, такі сірі зони, де, на їхню думку, немає наших, але ми слідкуємо за цим, у нас, крім дронів, якщо хороша погода, працюють і камери, і місцеві мешканці нам допомагають і розвідка працює і так далі і так далі ніякого успіху вони не мають ті тимчасові ото що повідомляють там зайняли 300 метрів 250 ну це ж смішно mm. лінія зіткнення вона доволі таки гнучка і жива вона може рухатися тому що ми вбиваємо їх дуже масово але у нас основна ідея – це зберегти особистий склад, тому ми можемо відступити, там поле може бути, чи кукурузяне, чи якесь там незасіяне. Ми можемо трошки відступити за того, щоб зберегти особистий склад, бо це ж українці, це ж наші побратими, це цвіт нації. Тому це саме головне для нас і втрата 50 метр, 500 метрів, які потім ми відіб'ємо півтора кілометра, завдячуючи новітній артилерії, яку нам поставляє Захід та нічого страшного немає. Там Пане все Ярославе, контрольовано, та місцевих мешканців практично немає. Ті, хто є, ми підтримуємо. Е, уже там зрадників давно немає, їх всіх вираховувала СБУ. Тобто ситуація керована, я думаю, деяких успіхів у нас не буде. А так як з Луганської області, з півночі ми маємо деякі успіхи, то мені здається, їм треба готуватися до масової втечі, так як вони роблять на Керсовському плану. Пане Ярославе, ви згадували про те, що одним з мотиваторів для того, щоб ворог здавався в наш полон, є надходження холодів, зима і так далі. Ну і відповідно хотів би розпитати, як забезпечений ворог і як готові до зимівлі наші бійці. Так, тому що з одного боку ми читаємо е, дуже позитивні сигнали з боку наших західних партнерів, там то Канада нам щось виділяє якусь там зимові строї. Так, а з другого боку, ну, питання, як швидко це все діло надходить на позиції. Ну, дивіться, то, що там Канада надсилає, можливо, в Національній гвардії України воно і не повинно бути, бо це дійсно там по цільовим програмам в Збройній сили України. Збройні сили України, як велика структура, які все ж таки дуже важко і повільно вона модернізовується. Я думаю і бажаю, щоб все, що нам пообіцяли наші західні партнери, в плані того, щоб виживати в умовах зими і осені і весни, я думаю, вони туди передають і у них все буде. Так як матеріальне забезпечення у бійців ЗСУ і НГУ на належному рівні, не в смислі його достатньо, а воно, так як обіцяв наш головнокомандуюч, так і виконується, і в часи, в які воно повинні виконуватися, то навіть той же воїн, який щось недоотримав чи вимагає чогось екстра, всі ми індивідуально мерзнемо, індивідуально переносимо холоди і так далі, він може докупити чи йому можуть передати рідні. Це не є проблемою і це практикується. Що стосується нашого підрозділу, деяких хлопців там десь вони втратили, бо ми дуже багато позицій у нас були, де нам було недоособистих речей, наприклад, в тому числі Рубіж на Сєвєродонець, там багато ми втратили, чи докупили вже, чи їм видають, чи нам передають волонтери, це не є проблема. Що стосується ворога, ну як вам пояснити, от я в туризмі перейшов колись на надлегкі речі, тобто це спальники з пуху, посуд з титану, якийсь мінімалізм, все легко, важ... який має легку вагу і так далі легковажно, легко mm. От, і дивлячись на обладнання ворога, я бачу, що вони десь загрузли на рівні обладнання аля турист, аля гарняк десь 80-х, 70-х років. Все велике, незграбне, все на якомусь синтоподі, чи взагалі на ваті. Ну, це виглядає таке, знаєте, позористі, це назад в минуле. А вони цим живуть, вони роблять з простого, хочу зробити масове, воно все неякісне намакає. Ну, позорисько є позорисько, розумієте? Вони роблять кроки назад в Советський Союз, де їм зручно. І не дивляться, які зараз досягнення не тільки в туризмі, а й навіть у військовій справі, в обладнанні, в облаштовках угу. і так далі. Дякую. Вони, коли бачать на нас надсучасні системи нічного бачення, які... Не просто у вигляді бінокля чи монокля, а які крипиться на каску, а каска у нас спеціальним отвором для е, камери. І у нас у кожного другого є GoPro, які знімають хлопці ролики, ну для себе, для аналізу і так далі. Вони просто дивуються, от, що ми настільки обладні і думають, що нам це все дарять, передають західні партнери. І обладнання передає прямо знати. Ну, це ж не так. Хай ну, думають що, що завгодно, а ми вона працювала. Вони на виволюють, конають нам Освічені, своє робити. Я дякую вам, пане вулати. Ярославе, за службу. Дякую, для нас це все мистецтво, а для них це все обуза. Тому дякую. і причина.